Koulukiusaaminen on väkivaltaa. Siihen puututaan nyt. Koulukiusaamisesta puhutaan. Ihan ekana kiinnostaa kysyä se, että mikä on kiusaamista? No kiusaaminen, kiusaaminen on, on kauhean vähättelevä termi ri, usein rikoksille, mitä tapahtuu koulussa. Siinä on puhuttu muun muassa just nimenomaan päällekarkauksesta, laittomasta uhkauksesta, salakatselusta ja niin edelleen. Eli nämä kaikki on sellaisia rikosnimikkeitä, että jos aikuiset ne tekisivät, niin aikuiset joutuisivat siitä vastuuseen. Nyt lapset saa tehdä niitä toisilleen ja kärsiä niistä ja niihin puuttuminen on ihan lapsen kengissä. Ai, Mutta ehkä mm. sä voit Heikki, kertoa vähän, että millä tavalla se konkreettisesti on tällä hetkellä hanskaa tätä koulukiusaamista. Kesti vuoden aloittaa hanke ihan sillä, että mm. kaikki eri toimijatahot sillä laadattelua. yhdessä? Tämä on ihan mieletön kustannus, kun miettii sitä, että inhimillinen kärsimys totta kai ensisijassa, mutta mm. Suomella ei kertakaikkiaan enää ole varaa olla puuttumatta tähän koulukiusaamiseen. On laskettu, että noin 6 miljardia maksaa ö, mielenterveysongelmat, joista suuri osa johtuu tutkitusti koulukiusaamisesta. Se on hirveän kallista, puhumattakaan sitten, niin taloudellisesti, puhumattakaan niistä henkisistä, henkisistä kärsimyksistä, mitä yhden lapsen ympärillä voi tapahtua, mm. kun, kun tilanne eskaloituu oikein kunnolla. Niin paljon se hintalappu oli? Se oli 1,4 miljoonaa.